મારી મારી મારી મારી ખડક હાથિયા ખડકની મહણી ઘેર એ તારું જે વાત પડી છે મનમાં હું મહાણી પૂરી કરી દઈશું તારા કરના દિવસ રહી અને પૂરું ના કરું તો મારું નામ બડી બડી ને મા ગોડી બડી બડી બડી ને મા ગોડી બડી આ જો મારી મોહાડી મોટી બને એક સડાકો બેસો ટાકા ત્રણસો ટાકા ચારસો ટાકા પાડી મોહિ દીવા મીવા મોડી મોહ મરી મોહી ને બિસ્કો લો બો આય તમને મજા છે મોન ટુ બોવા હિમાલ બુવા સમાન મજા બોલો એ ને રામ રામી હું તો જો તમારે It's so pretty, right? It's so pretty વખત ખરાબ બોલું મીનવાસી મીનવાસી ઉપર આવો पब्लिका भैया जेनोरी माता भाव हेटो भाव हेताई आट बता भाइम नहीं तो टाइम काढ़ो तो डेरे डेरे करू जीवा करू मारे मे सेवा करू दीवा दीवार माता सेवाया દુનિયા જેને નથી ગમી એ એવું કેશું જેને ગમે છે એ તો આપણો આપડા ઘર પ્રસાદ ખાવાના છે કે લોકો તો પૂછે જરા બાુ